Får vi leve for å dø Se det smelter bort som snø Og de ser etter feil Men jeg flipper fingeren for jeg lager min vei Når alle bør stoppe opp Glem det og fokusere og jobb Først siden brenner Skjønt om mange broer brenner så. baby socking me up on my pillow but chapel that no these letters for På fest og drikke hele tiden Ha bare det i ånd og sige en fenomen Jobb 24-7, du vet at vi på det Lager som de spiller når vi slår det Skal si det gul, find, du vet at det er over For